جب نمرود نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی تو حضرت سیدنا نا ابراہیم علیہ السلام آپ کو پھر وحی ہوئی اور آپ نے اپنا شہر جہاں پر آپ پیدا ہوئے تھے جہاں پر آپ کی پرورش ہوئی تھی وہاں سے آپ ہجرت کر کے اپنے چچا ہاران کے گھر مقام ہران ہر پر پہنچے اور اپنے چچا کے پاس کئی روز رہے اس کے بعد آپ کے چچا نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام آپ کی پیشانی پر نیک بھکتی کا نشان دیکھا سعادت مندی کا نشان دیکھا اور اپنی بیٹی سارا سلام اللہ علیہ ان کا نکاح حضرت سیدنا نا ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام کے ساتھ فرما دیا تو اس کے بعد کافی عرصہ آپ اپنے چچا کے پاس لگے وہاں پر لوگوں کو واضح نصیحت کرتے رہے تو اس کے بعد وہاں سے بھی آپ نے ہجرت فرمائی کیونکہ وہاں پر آپ کی تبلیغ کو سننے والا کوئی نہیں تھا سو وہاں سے بھی, بھی آپ کو جب وہی ہوئی آپ کو حکم ہوا تو آپ اپنے چچا کے شہر سے روانہ ہوئے اور وہاں سے تین بندوں کا قافلہ تھا ایک حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ ننخا اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام اور تیسرے حضرت سیدنا ناں لوت علیہ السلام یہ تین جو تھے یہ وجود وہاں سے روانہ ہوئے تن تنہا تھے سفر کرتے کرتے مصر کے شہر میں پہنچے تو یہ ساری گفتگو کرنے کا اور یہ کڑی سے کڑی جوڑنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے جن کی سنت کو ادا کرنے کے لیے آج ہر بندہ کوشاں ہے اور اپنا اپنا حصہ شامل کر رہا ہے تو یہ ان کی یاد کو تازہ کرنا ہے اور بتانا ہے کہ انہوں نے دین کی تبلیغ میں کتنا کتنا دکھ برداشت کیا ہے تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ سلاۃ و سلام آپ اور آپ کے ساتھ حضرت سیدنا لوت علیہ السلام اور آپ کے زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ تین وجود تھے یہ مصر کے شہر میں پہنچے اور پھر وہاں پر انتہا یہ تھی کہ مصر کا بادشاہ جو تھا وہ بہت ظالم تھا بہت بڑا ظالم تھا اس نے شہر کے دروازے کے اوپر کچھ اپنے ایسے چیلے کھڑے کر رکھے تھے کہ جو وہاں پر کوئی بھی بندہ آتا جس کی بیوی خوبصورت ہوتی تو وہ بادشاہ کو جا کر بتاتا کہ فلاں بندہ آج شہر میں داخل ہوا اور اس کے ساتھ جو عورت ہے یا اس کی بیوی ہے بہن ہے جو بھی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے اور جو بادشاہ کو پسند آ جاتی تو بادشاہ اس کو اپنے پاس رکھتا اتنا بڑا ظالم تھا تو جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ صلاح و ایک دو امتحان دے کر مصر کے شہر میں جب پہنچے تو وہاں پر بھی ایک امتحان آپ کا انتظار کر رہا تھا تو وہاں پر بادشاہ وقت کو خبر پہنچی کہ ایک بندہ آیا ہے اس کے ساتھ ایک خوبصورت نو عمر عورت ہے بڑی حسین و جمیل ہے اور خوبصورتی کی انتہا یہ ہے کہ اپنا سانی نہیں رکھتی ہو تو جب بادشاہ کو یہ بات پتہ چلی تو بادشاہ نے اپنے چیلوں کو بھیجا اپنے نوکروں کو بھیجا کہ جا کے اس عورت کو پکڑ کے لیا ہو حضرت سید نے ابراہیم علیہ السلام بھی ساتھ گئے اور حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ عنغا آپ کو بھی وہ قید کر کے بادشاہ کے دربار میں لے گئے تو حضرت سیدنا نے ابراہیم علیہ السلام آپ سے جب پوچھا گیا کہ یہ عورت جو تیرے ساتھ آئی ہے یہ کون ہے کیونکہ وہ آپ کے چچا کی بیٹی تھی تو آپ نے بولا کہ یہ میری بہن ہے کیونکہ اس وقت مصر کی سرزمین پر سوائے آپ علیہ السلام کے اور حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ عنغا اور حضرت سیدنا لوۃ علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور اللہ رب العزت کو ماننے والا نہیں تھا یعنی کہ اگر مومن کے حساب سے دیکھا جائے اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لانے کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ بہن بھائی تھے آپس میں اور چچہ زاد بھی بہن بھائی تھے تو انہوں نے یہ بات کی المختصر جب بادشاہ وقت کو پتہ چلا کہ وہ عورت ہمارے محل میں آ چکی ہے تو بادشاہ وقت جو تھا اس نے غلط ارادے کے ساتھ حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ نے خا آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور خدا کی کرنی یہ تھی کہ جب وہ بادشاہ حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ نے خا آپ کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا تو وہ زمین میں دھنسنے لگ گیا زمین اس کو آستہ آستہ نکلنے لگ گئی تو وہ جو بادشاہ تھا اس نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی اور معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ اے نیک خاتون دعا فرمائیے کہ مجھے اس عذاب سے چھٹکارا مل جائے تو میں آپ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا پکے دل سے سچے دل سے میں معذرت بھی کرتا ہوں اور معافی بھی مانگتا ہوں تو حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، آپ نے دعا فرمائی اور وہ بادشاہ جو تھا وہ واپس باہر نکل آیا تو اس کو پھر بھی عقل نہ آئی اس کے اوپر غلط کام کرنے کا غلبہ جو تھا وہ بہت زیادہ تھا تو اس نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ سخت پکڑ میں آ گیا تو پھر اس نے کہا کہ آپ مجھے بچا لیجئے اپنے رب سے دعا کر کے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا تو آپ نے دوبارہ دعا فرمائی تو وہ بادشاہ جو تھا وہ سختی سے اس کو چھٹکارا مل گیا تو اس نے اپنے وزیروں سے کہا مشیروں سے کہا کہ یہ عورت جو ہے یہ مجھے کوئی جن لگتی ہے یا جنوں کی سردار لگتی ہے کہ اس کی طرف جب بھی میں ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں تو میں زمین میں دھنسنے لگ جاتا ہوں تو وہ جو وہاں کے لوگ تھے وہ جنوں کو بڑا بوجھتے تھے بڑی عقیدت رکھتے تھے جنوں کے ساتھ تو وہ بڑا عزت اور احترام کرنے لگے حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ نے کا آپ کا اور اس کے دربار میں مصر کا جو بادشاہ تھا اس کے دربار میں پہلے بھی ایک عورت موجود تھی جس کے ساتھ یہی واقعہ اسی طرح پیش آیا تھا کہ اس کی بھی طرف جب ہاتھ بڑھاتا وہ بادشاہ تو وہ زمین میں دھنسنے لگ جاتا تو جب اس کی نیک بکتی دیکھی اور یہ دیکھا کہ جب بھی میں ہاتھ بڑھانے لگتا ہوں تو اللہ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے تو جب انہوں نے یہ بات دیکھی تو کہنے لگے کہ آپ کے ساتھ جو معاملہ ہوا پہلے بھی ایک خاتون تھی جس کے اوپر میرا دل آیا تھا جو بڑی خوبصورت تھی اور غلط ارادے کے ساتھ میں اس کی طرف بڑھا تھا اور میرے ساتھ یہی معاملہ ہوا تھا تو لہٰذا آپ مجھے بہت نیک خاتون لگتی ہیں اور انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ جنوں کی سردار ہیں تو وہ بڑا پوچھتے تھے جنوں کو بڑی عقیدت رکھتے تھے تو ان کے پاس جو دوسری عورت تھی وہ تھی حضرت حاجرہ رت اللہ تعالیٰ نے تو ان کو بھی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ انگا آپ کے ساتھ کر دیا اور اس کو یہ حکم دیا کہ یہ جو حضرت سارہ ہے ان کی خدمت کر لی ہے تو نے تو اب وہاں پر ہو گئے چار بندے ایک حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور دوسرا حضرت سیدنا لط علیہ السلام اور تیسری جو عورت تھی وہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چوتھی حضرت حاضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چار وجود تھے اور ان کو بادشاہ مصر نے کہا کہ مصر سے ان کو باہر بھگا دو ان کو یا اس مصر میں اس شہر میں رہنے کی اجازت نہیں تو ان کو وہاں سے باہر نکال دیا گیا تو آپ سفر کرتے کرتے فلسطین میں جا پہنچے جہاں پر آج مسجد اقساق ہے فلسطین کے شہر میں پہنچے تو خیر فلسطین کے جو لوگ تھے وہ بڑے نیک تھے اور نرم مزاج لوگ تھے جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ نیک ہستیاں ہمارے پاس آئی ہیں تو انہوں نے کافی زمینیں اور کافی مال و دولت آپ علام کے حوالے کیا تو حضرت سیدنا نے ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی سرزمین پر واض نصیحت کرنے لگے تبلیغ کرنے لگے اور حضرت سیدنا نے لوت علیہ السلام کو کسی اور مقام پر بھیج دیا اب یہ تین بندے تھے جو مصر کے سرزمین یہ فلسطین کے سرزمین پر اللہ رب العزت کی وحدانیت کا پرچار کرنے والے تھے اور اللہ رب العزت کو وحدہ اللہ شریک ماننے والے تھے اور لوگوں کو دین کی تبلیغ کرنے والے تھے تو حضرت سیدنا علیہ ابراہیم علیہ صلاد وسلام آپ کی عمر بہت زیادہ ہو گئی کافی عمر ہو گئی بزرگ ہو گیا تو ایک دن آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی یہ حسرت پیدا ہوئی کہ باری تعالیٰ میں تیرے خلیل ہوں اتنا امتحان میں نے دیے ہیں اولاد کوئی نہیں ہے میرے پاس یہ اولاد بہت میٹھا میوہ ہوتا ہے یہ جن کے پاس ہے ان سے پوچھیں یا جن کے پاس نہیں ہے ان سے پوچھیں کہ اس کی قدر کیا ہوتی ہے تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی خواہش ظاہر کی تو حضرت سارا جو آپ کے عقد میں تھی انہوں نے جب یہ بات سنی جب ان کو پتہ چلا تو آپ نے آگے سے عرض کی کہ اے ابراہیم جب آپ کا اور میرا نکاح ہوا تھا تو آپ نے ایک وعدہ کیا تھا میرے ساتھ کہ میں آپ کی ہر بات مانوں گا تو لہٰذا میری خواہش یہ ہے کہ میرے وطن سے تو کوئی اولاد نہیں ہوئی تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ حاضرت سے نکاح فرما لیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دے اور ہمیں اولاد جیسی میٹھی نعمت مل جائے تو آپ کے کہنے پر حضرت حضر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کے طرف حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کا پیغام بھیجوایا اور حضرت حضرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ نے اس کو بخوشی قبول فرما دیا تو آپ کا نکاح ہوا اور بڑی دعائیں مانگی بڑی دعائیں مانگی بڑی, دعائیں مانگی بڑی عبادتیں کی تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک چاند سا بیٹا عطا فرمایا جس کا نام تھا حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام تو جب وہ بیٹا پیدا ہوا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس غرض سے کہ میں نے اپنی پہلی بیوی سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی ہر بات مانوں گا کو آپ کو کوئی تکلیف نہیں آنے دوں گا کوئی غم نہیں پہنچنے دوں گا آپ کو تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اٹھاتے بھی نہیں تھے اور ان کے پاس بھی نہیں جاتے تھے کہ کہیں میری پہلی بیوی کے دل میں یہ بات نہ آ جائے کہ ان کا پیار اور محبت بڑھنے لگ گیا تو ایک بیٹا جو اتنا عرصے کے بعد ملا اور قدرت کی کرنی ایسی کہ اس کو اٹھا بھی نہیں سکتے تھے اور اس کو پیار بھی نہیں کر سکتے تھے تو حضرت حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بیٹا آپ کے بدن اطر سے بیٹا پیدا ہوا اور حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ نا آپ نے اس کی پرورش کی تو ایک دن کیا ہوا یہ تفسیر میں ملتا ہے تاریخ کی کتب میں کہ ایک دن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ سلاۃ وسلم نے دیکھا کہ حجرہ مبارک میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اکیلے لیٹے ہوئے گئے اور کھیل رکھے گئے اور ساتھ بندہ کوئی نہیں ہے تو آپ کے دل میں محبت جاگی باپ والی اور اپنے بیٹے کو دیکھا اور رہ نہ سکے تو اپنے بیٹے کو اٹھایا اور اٹھا کر ان کی پیشانی چومی ان کو پیار کرنے لگے کھیل رہے تھے ان کے ساتھ تو جس بات کا ان کو یہ خدشہ تھا کہ اگر یہ بات ہوئی تو میرے بیوی پہلی ناراض ہو جائے گی تو وہی بات ہوگی کہ حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ نے کا آپ نے دیکھ لیا تو پھر آپ نے فوراً حکم دیا کہ آپ نے خود کہا تھا آپ نے خود فرمایا تھا کہ میں آپ کی ہر بات مانوں گا لہٰذا یہ میری رضاق ہے کہ آپ اس بچے کو اور اس کی ماں کو جنگل بیابان میں چھوڑ کر آئیں جنگل بیابان میں جہاں پر کوئی کھیتی نہیں جہاں پر کوئی انسان نہیں انسان نام کی کوئی چیز ہی نہیں بالکل بے زر زمین پر چھوڑ کر آئے کیونکہ آپ نے وعدہ کیا ہوا تھا تو آپ انتظار میں تھے کہ رب کی طرف سے وہی آئے اور میں اپنی بیوی کو جو نیک خاتون ہے اور اپنے بچے کو اس جگہ پر چھوڑ کر ہوں جہاں کا حکم ہو تو انتظار تھا تو وہی آ گئی تو وہی آنے کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور اپنے بیٹے کو جو چاند سا بیٹا تھا ابھی پیدا ہوا تھا کچھ ماہی ہوئے تھے اور ایک اور امتحان آ گیا لیکن خلیل جو تھا وہ ہر امتحان میں ثابت قدم تھا تو انہوں نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ چلیں آپ کو کسی اور جگہ میں نے چھوڑ کر آنا ہے تو آپ کو بھی ساتھ لیا اور اپنے بچے کو بھی ساتھ لیا چلتے چلتے جس جگہ کا حکم ہوا تھا وہاں پر جب پہنچے تو وہاں پر نہ کوئی انسان تھا نہ کھانے پینے کی کوئی چیز تھی اور نہ ہی وہاں پر کوئی سایہ تھا کوئی درخت نہیں تھا ریگستان تھا جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اور اپنے اس بچے کو جن کو اتنی دعائیں مانگ کر لیا تھا ان کو اس جگہ پر چھوڑا اور وہاں سے واپس آنے لگے کچھ قدم چلے تو حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ پیچھے سے دوڑی اور کہنے لگی کہ اے ابراہیم علیہ السلام آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے گئے آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے گئے یہاں پر نہ کوئی سایہ گئے نہ پانی گئے نہ کھانے پینے کی کوئی چیز گئے نہ ہی یہاں پر کوئی جاندار چیز ہے کہ جس کے سہارے آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے گا تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ صلاح سلام خاموش رہ گے تو حضرت حاضر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ آگے سے پوچھنے لگے سوالن عرض کرنے لگی کہ کیا یہ میرے رب کا فیصلہ ہے کیا یہ میرے رب کا حکم ہے کہ مجھے اور میرے بچے کو اس جنگل بیابان میں چھوڑ کر آئیں حضرت سعید ابراہیم علیہ السلام آگے سے سر ہلا کر مثبت جواب میں کہنے لگے ہاں یہ رب کا حکم تھا اور یہ رب کا فیصلہ تھا کہ جو میں آپ کو یہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں تو آگے جو وہ نیک خاتون تھی وہ اگر سے کہنے لگی تو پھر ابراہیم آپ آب جائیں آپ سکون سے جائیں کیونکہ جس رب نے ہمیں یہاں پر بھیجنے کا حکم دیا ہے وہ رب ہمیں کبھی ضائع نہیں فرمائے گا وہ رب کبھی ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا تو جب رب کی رضا میں جب بندہ راضی ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کا کوئی معاملہ خراب نہیں ہونے دیتا تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب اوجھل اوجھل ہو گئے ظاہر نہیں آ رہی تھی آپ کی بیوی اور آپ کا بچہ تو آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی وہ کیا دعا تھی کہ اس کو قرآن مجید نے کچھ یوں بیان کیا کہ رپا نا انی اسکنت منظری شتی بیواد غیر سی ان دا بےتغل محرم آمر رب میں نے اپنی بیوی اور بچے کو ایسی وادی غیر زی میں تیرے آسرے پر چھوڑا گیا فقط اس وجہ سے کہ تیرے گھر کے پاس میں نے ان کو چھوڑا تیرا گھر آباد ہو اور لوگوں کو ان کی طرف مایوب ان کی طرف مائل کر تاکہ لوگ ان کی طرف آئیں اور اس جگہ کو آباد فرما تو یہ دعا کرتے ہوئے اور دل پر پتھر رکھے ایک باپ اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر وہاں سے روانہ ہو گیا اب ایک ماں ہے اور ایک چھوٹا سا بچہ گیا وہ اسے جنگل بیابان میں جہاں پر کوئی چیز ہی نہیں ہے وہاں پر زندگی گزارنے کے لیے بیٹھے ہوئے بھی گئے اور کہیں سے دور دور تک کسی کے آنے جانے کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا کوئی پانی کا نام و نشان نہیں تھا آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ مشکیزیں تھے اور کچھ کھجوریں تھیں اتنا آپ کے پاس کھانے پینے کا سامان جو تھا وہ ایک دو دن چلا وہ بھی ختم ہو گیا پھر جب دیکھا کہ میرا بیٹا جو اتنا خوبصورت ہے اتنا حسین و جمیل ہے پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا رو رہا تھا تو ماں سے برداشت نہ ہوا ماں کا کلیجہ چرنے لگا تو ماں کی ممتا جاگی اور وہ جگہ جہاں پر آپ اس وقت تشریف فرما تھے اس جگہ کو آج ان صفا ول مرو تمن شعلٰ اس نام سے جانا جاتا ہے تو آپ کی ماں جو تھی حضرت حاضر رضی اللہ تعالیٰ علہ آپ دوڑتی کبھی صفا پر چوٹی پر جاتی دوڑ کر اور پھر دوڑ کے واپس آتی اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر آتے تو وہاں پر آہستہ ہو جاتی کہ میرا بیٹا نظر آ رہا ہے پھر مروہ پر چڑھتی دوڑ کے جاتی جب بیٹا اوجل ہوتا تو دوڑنے لگ جاتی اور جب بیٹا سامنے آتا تو پھر آرام سے سکون سے آہستگی سے چلنے لگ جاتی الغرض حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنگہ آپ نے سات چکر لگائے سات چکر لگانے کے بعد تفسیر میں یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس جگہ پر آپ کو چھوڑ کر گئے تھے جہاں پر پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا جہاں پر کسی کے آنے جانے کا کوئی خواب و خیال بھی نہیں تھا وہاں پر جب آپ نے دیکھا کہ آپ کا بیٹا لیٹا ہوا تھا اور ایڑیاں رگڑ رہا تھا ایک کال کے مطابق ملتا ہے کہ سامنے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کھڑے تھے اور انہوں نے وہاں سے ایڑی مار کر یا کوئی جو ان کی پاس چیز وہ مار کر وہاں سے پانی نکالا اور جو دوسری روایت ملتی ہے جو زیادہ مشہور ہے جو سکہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر زمین سے پانی نکال لیا تھا اور وہ پانی جو تھا اس پانی کو آج کے اس دور میں آب زم زم کہا جاتا ہے زم زم کا مطلب ہوتا ہے رک جا رک جانا ٹھہر جانا تو وہ پانی جب وہاں سے جاری ہوا اتنا زیادہ مقدار میں تھا کہ حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ پریشان ہو گئی اور آپ نے سائڈ پہ پتھر رکھنا شروع کر دیے اور دو دفعہ یہ لفظ دہرایا کہ زم زم اے پانی رک جا ٹھہر جا یہاں پر تو آپ نے اس کو محدود کر دیا جس وجہ سے آج اس کو آب زمزم کہا جاتا ہے تو جب بندہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد فرما دیتا ہے اللہ کے سپرد کر دیتا ہے پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے جب تم میری رضا میں راضی ہو گیا جب تو نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا تو پھر میں تیرا چرچہ ایسے کروں گا کہ تو, تو اس دنیا سے چلا جائے گا لیکن تیرا چرچا تیرا ذکر رہتی دنیا تک باقی رکھوں گا میں تو اللہ کے ساتھ وفا کر کے تو دیکھو اللہ کی رضا میں راضی ہو کر تو دیکھو پھر یہ